A házunkban lakott a Kálai Pista, aki egy nagyon istent színpadi ember és az operaház főző ügyelője, aki behozott ide a házba és akkor elvesztem. Sokkal többet voltam itt életemben, mint otthon vagy bárhol. Mert hát itt volt, vagy van egy nagy műterem, a tervező műterem, ahol hát 76 bemutatót terveztem. És hát a tervezés az, az nem csak az, hogy az ember rajzol vagy beszélget, hanem modellezik is tehát ezek a díszletek, vagy operák, vagy balettek, ezek elkészültek egy a 25-ös léptében, amit mi a gyártásnál használtunk, és aminek nagyon fontos értéke az, hogy a rendezővel, meg a művészekkel való munkában egy léptékhelyes tartást Ad, és, és mindent értenek, mindent megéreznek, erről lehet beszélgetni, tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog volt. A zene az mindent elmondja, elmondja a léptéket, elmondja a színeket, elmondja a, az időt, elmondja a stílust, elmondja az érzelmeket, és, és ezeket le, le lehet olvasni a zenéből, csak, csak nagyon, nagyon komolyan kell hallgatni. Tulajdonképpen ugye az, a, az opera az egyetlen olyan, Műfaj, ahol a mi, minden művészeti ág szinte megjelenik. Az szettől a, a festészetig, a szobrásztól a, a kézművességig. Mindig fejbe dolgozom. Tehát én vázlatot azt azért nem szoktam csinálni, mert azt fejben megcsinálom, és amit én leírozolok, le, vagy megcsinálok, az általában a kész dolog. A rendező szerepe az, az, az tulajdonképpen később lép be. Tehát a, a, a, minden rendező gondol valam, valamit a darabról, én is gondolok, és azt, ezt valamilyen módon össze kell nekünk fűzni. Elkezdődik egy végtelen beszélgetés, aminek egy része a zene, aztán bekapcsolódik a karmester, aki természetesen megmagyaráz egy csomó dolgot, vagy vagy vitatkozunk, hogy az intermedzónál nyitva van a függőny, vagy összezárjuk például. Szóval, tehát ez egy, ez egy összmunka. Ez úgy van, hogy öt perc ez boldogság, ugye az, amikor az ember kvázi művészetet csinál, és utána jön a, a, a realitás. A, a díszletet először is ugye meg kell, lépték helyesen, tehát minden. Centiméter az a valóságban, méter, vagy valami léptékbe csinálni. Ezt műszaki rajzokba kell áttenni most már digitálisan, de kor korábban például az ottelóhoz, hát heteken keresztül részletrajzokat rajzoltam. Ezt ugye be kell árazni. De az összes mű művészel, mű műszakival, asztalossal, festővel, stb. le kell ülni. Napokig tárgyalunk a részletekről. Mindenkinek van egy jó ötlete. Összerakjuk az egészet, hogy hogy csináljuk. Van, sokszor van statikája, sokszor van, van gazdasági kérdések vannak. Tehát ez egy rettenetesen, komoly, és nehéz, és hosszú a folyamat. Nagyon kevés ilyen színház van a világban, ahol még megvan a, a, a műterem, közvetlenül a, a színházban. Nekem rettetesen tetszett a színház, és akkor már óvodáskoromban kor is már színházat játszottam. Egy pillanatban rájöttem arra, hogy én nem színész akarok lenni, hanem, hanem csinálni akarom a színházat, mert az sokkal érdekesebb. Állandóan rajzoltam. Tehát a rajz volt az életem, tehát a, a mindent összerajzoltam, és aztán elég fiatalon még... még első gimnazista volt, amely lementem rajzkörbe, és hát ez, ez, ez az életemet, a rajz, az, az teljesen végig kísérte. És akkor e, azt hiszem, hogy még diák volt, gimnazista volt, a másodikos, amikor egy újságból olvastam, hogy a Kispesti Színház a keres, keres fiatal tervezőt és jelentkeztem, és mint amatőr ott fölvettek és akkor elkezdtem csinálni. Fölvettek a főiskolára, de az orosz miatt kirúgtak, és az volt a szerencsém, hogy, hogy akkor egy, egy, egy öreg díszlettervezőnél sameszkodtam már a gimnázium mellett, hogy be, bevitt a József Attila színházba, ahol, ahol díszítő voltam természetesen, és ez, ez volt a legfontosabb. Mert, mert gyakorlatilag két évet, mint díszítő, aztán világosító, és a főiskola mellett, amikor fölvettek, hát tulajdonképpen öt évet dolgoztam színpadon. És egy, egy ilyen munka, azt az, az, az csak itt lehet megtanulni. Ilyen papír, bőrön, de utaztam bájrajba. Azt sem tudtam, hogy beirut bájrajba. Nem, nem sokat. Azt tudtam, hogy micsoda. Meg hogy az, az egy nagyon híres színház, de hogy micsoda, azt az nem. Van egy domb hát, a tetején van egy hatalmas színház. Ez egy kicsi ö, 30 ezeres ném, német városka, ahol van egy, egy, egy hercegi palota, egy Gáli egy Biblién által csinált csodálatos barokk színház, és a domb. A dombon áll a ház ö, mindenféle hatalmas terekkel, műhelyekkel, ét, éttermekkel, és egy, egy faszínház, színház, aminek az akusztikája a világon soha, soha ilyen akusztikát nem, nem éreztem és hallottam mind ott. Fából van az egész, facölöpökön áll a színháza, az, az architektúra, ami ugye kőnek látszik, az minden fából van. Egy, egy hangszerbe ülünk, egy hihetetlen csapat volt ott, és oda beesni fiatalon, amikor az ember mindent tud, azt hiszi, és találkozik ezzel az őrülettel, akkor ez, ez, ez, ez nagyon kemény. Minden darabnak van egy, egy, egy, egy nehéz pontja. Tehát amikor az ember dolgozik, a, a, a ringbe, a Siegfriedbe a, a tártott szájat kitalálni a sárkány, hogy ne röhögjön a közönség, ez a legnehezebb. A díszlettervezés az építészet. A jó díszlet az, az ugyanolyan ö, f, f, f, funkciókat kíván, mint a, mint a jó színház, és a stílus, a szerkezet, a statika, a lépték, az anyaghasználat és minden építész készségeket feltételez. Nem véletlen, hogy a világban a, a, a tervezők nagy része, a jó tervezők nagy része építész. És egész életemben csak köszönöm és, és örök és hálás vagyok a tanáraim és a, a, a, az iskolának, hogy, hogy így megtanította a képzőművészetet, az, a, a szobrászatot, a, a művészet tehát megtanított mindent, ami egy tervezőnek kell, és hozzá tanította az építészetet.